אריק מוכר כרטיסי הגרלה לאירוע התרמה לבית הספר. כל כרטיס עולה שלוש דולר, ואריק יודע שסכום הכסף שיצליח לגייס הוא פונקציה של מספר כרטיסים שימכור. מה הם התחום והסכום שאיריק יצליח לגייס הוא פונקציה של מספר הכרטיסים שאנקור, ובכן זו הפונקציה של T כאשר הgae니까ו-t מקציינת כרטיסים. ובכן M, סכום הכסף שאיריק מגייס, של מספר הכרטיסים שא� procure. זאת פונקציה פשוטה למדי. כל כרטיס עולב שלוש קרטיס. איריק מקבל שלוש 3 שווה, 3, t, -3 היא, התחום ומהו הטווח של הפונקציה? זה אולי נשמע מסובך, אך זכרו. התחום הוא פשוט קבוצת כל הערכים שהפונקציה מוגדרת עליהם. או במילים אחרות כל ערכי T האפשריים שאפשר להציב בפונקציה. הטווח הוא קבוצת כל הערכים האפשריים שהפונקציה יכולה להתאים לתחום. נחשוב על כך. על פניו נראה אולי שאפשר להציב ערך כלשהו עבור תייך. נחשוב שוב מה אריק עושה בעצם. הוא מוכר כרטיסים. לא ייתכן שהוא מוכר כרטיסים שליליים. הוא יכול למכור אס כרטיסים, גם למכור מספר של כרטיסים. אפשר מספר של כרטיסים, כי מספר, מספר לא שליליים. לא חצאי כלומר, תחום הפונקציה הוא כל שמספרים שלמים לא שליליים. שימו לב, אנחנו מדברים על... על מספרים לא שליליים ולא על מספרים חיובים. משום שטיתי לא יחולו יות EFס. אריק יכול בהחלט לא יקור קרטיסים כלל. א不可能ו לא, לא יקור מינוס קרטיס אחד או מינוס שני קרטיסים. תחוםו ימכן. כל המספרים לא שליליים. מספרים אלה חייבים ליות שלמים. משום שולא יקורו חצי קרטיסים. מכאן שטיתי חייב ליות מספר שלם. זה תחום הפונקציה. מספרים הלא, הלא את התברר של הפונקציה. התברר הוא כל הרחמים אפשריים שהפונקציה יכולה להתימ לרק את תחוםו. וימתיו בחרח מספר שלם, מה יכול להיות שלושה T? זאת תהיה בהכרח כפולה לא שלילית של המספר 3. הטווח הוא כל הכפולות הלא שליליות של 3. נחשוב שוב, אריק לעולם לא יוכל לגייס 2 דולר. למשל, הוא יוכל למכור 0 כרטיסים ולא לגייס שום סכום של כסף. נרשום זאת. הוא 0 קרטיסים, ובכן M של 0 0 דולר. אם הוא ימקור כרטיס אחד הוא יקבל 3 דולר. אם הוא שני כרטיסים הוא יקבל 6 דולר. אך לקבל 2 דולר או 4 دولار. كل ערך אפשרי של סכום הכסף שהוא יכול לגייס יהיה בהכרח כפולה של 3, בהתאם לפונקציה שרשמנו. זאת תהיה כפולה לא שלילית של מספר 3,